اگر تجھے جیت نصیب ہو یا ہار نصیب ہو اگر تُو گر جائے میرے بچے اگر اس رستے میں غیرت کے اس سفر میں غیرت اور عزت کے اور معیار کے اس سفر میں اگر میرے بچے میرے قوم کے بچے میرا خون میرے لال جو بیٹھے ہیں یہاں پر میری بہنیں بیٹھی ہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں بیٹا اگر تُو کل گر گئی گر گئی اگر یا اگر تم پہنچ گیا گئی بیٹا زرف کا دامن نہ چھوڑی اگر جیت گیا تو شیخ نہ ببیری مت ماری فخر نہ کری کبھی اس کے اوپر تیری شان ہونی چاہیے کہ جس دن تجھے جیت کو ساری تیرا کردار ہونا چاہیے تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تیرے یہاں تک پہنچنے کے اندر تیرے استادوں کی یہ گرم گرم تقریر تھی تجھے ان لوگوں کو کریڈٹ دینا جو تجھے وہاں تک پہنچانے میں ذمہ دار تھے بیٹا تو کسی دن یہ نہ کہی کہ میں یہاں تک پہنچا نہیں پہنچا بیٹا تیرے کون پہ وہاں تک تو لوگوں کے ان کے حصے کی محنت کا حق ضرور ادا کریں کبھی کے حق پہ جیت کے دامن نہ اللہ دیتا ہے کچھ نہیں بنایا بیٹا آج سی انکساری رکھی اس میار کو سر کلیجہ ہونا چاہیے اس وقت بیٹا اپنے دشمنوں کو لگائی اپنے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو تو اپنا خون اپنے ہاتھوں سے پلائی اپنا خون تاکہ ان کے उनके کے اندر بھی شرمندگی کے دور ہو کہ ہم نے کسی چوہے سے مقابلہ نہیں کیا ہم نے مسلمانوں کے پیڑوں کے اندر سے چھیر پیدا ہوتے ہوئے دیکھے تو بیٹا تجھے درخ है ہے اور اگر हार گئی اور آسمان کا فیصلہ تیرے خلاف چلا گیا زندگی میں تیرے پیر ٹوٹ جائیں بیٹا کسی دن اور تیری سلطنہ تیرے ہاتھوں سے چھن یہ یہ حسن یہ جمال یہ کمال تیری انگلیوں سے نکل جائے اور تم اپنے سائے کے ساتھ بھی نہ ہو تنہا کھڑا تب بھی رکھی پتر ایک ہوا آدمی اس کی جیت اور ہار رو نہیں وہ ڈیفائن کرتا ہے اپنی ہار اور جیت اگر ظاہری اسباب چھن بھی گئے تو کیا ہوا اگر تڑا ہے مکان کھڑا ہے مزاج کھڑا ہے حیثیتیں کھڑی اور ہے اوردادیں کھڑی اگر تم کھڑا ہے گھبرائی نہیں رکھ اپنا اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو وہ مسکراہٹ دی جو ان کی جیت کا مزا کر کرتے اپنے دشمنوں کو وہ مسکراہٹ دی پتل جو ان کی جیت کا مزہ کرا کر دے. تیرے گوشت پہ جو وہ کھانا کھائیں گے وہ گوشت کر کرا کر دی کھٹا کر دی اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کہ تو مجھے اب بھی نہیں مار سکا میں وہ نظریہ ہوں میں وہ سوچ ہوں جو بروج کے مطابق جب پوری قوم جلا دی تو ذہر لحاظ سے مسلمان دخن کر دیے گئے جسم جل گیا رویں اڑ گئیں اللہ نے اس کو ہار نہیں کہا اللہ نے کہا گریٹ سکس کیونکہ ان کا فلسفہ رہ گیا دنیا کے اندر بیٹا اگر تو ہار جب پھر بھی جیت گیا گھبرائی نہیں تجھے کہہ رہا ہوں زندگی ایسی جی زندگی ایسے جی بیٹا کلم یا, یا قلم تیرے رد میں لکھے قلم تجھے اگنور نہ کر سکے بیٹا اتنی بڑی گلمی ہے زندگی قلم تیرے حق میں لکھے یا تیرے رد میں لکھے اتنی بڑی زندگی بنائی یہ اپنی آنکھوں سے دنیا کو یہ احساس دلائی کہ میں تمہارے کلیجوں میں سے میں تمہارے کلیجوں میں سے تمہارا جگر نکال کے کھا جاؤں گا انشاءاللہ تو بولیں یہ ہوئے اور شیطان نے کسی شیطان نے کسی جنگی قائد کے کان میں کہا بی بیئر اور طوفانوں سے ڈر کے رہنا اس لیڈر نے کہا میں ہی طوفان ہوں میں کس طوفان سے ڈروں زندگی میں ایک طوفان بن بیٹا اپنے اخلاقیت کا ایک مزاج بن بیٹا لوگوں کے اندر اپنی ویلیوز کا ایک سیلاب بن بیٹا اور زندگی میں اپنے معیار سے گری ہوئی حرکت کریں کبھی چھوٹا پن نہ دکھائی جیت اور ہار میں کبھی اس جاتی سے گری ہوئی حرکت نہ کریں کہ ہمارے سر بھی چک جائیں ٹائم اور اگر کسی نے میں گر جاؤں بیٹا تو میرا ہی درس مجھے آ کے سنائی کہ استاد جی آپ نے یہ الفاظ کہ آج آپ کیسے اپنے معیار سے گر گئی بیٹا دو سہارا دی تیری زندگی ٹوٹ کو کا سہارا ہو تیرے الفاظ سے ایک قوم جاگتی ہو اور ایک قوم سوتی ہو تیرے الفاظ سے تیرے تاریخ کے دریاؤں کو اپنا رخ بدلنا پڑ جائے کہ کیا دشمن دیا ہے ہمیں. ایسا دشمن بنی لوگوں کا اگر تج سے بھی ٹکرانے آئے کہ وہ یاد رکھیں اور ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہیں بس پسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہ گئے یقین رکھیں اپنی زندگی پر اللہ پر یقین رکھیں یہ سب بدلے گا تیرے حالات بدلیں گے اس غربت کو وہ کنا نصیب ہوگا یقین رکھی پتر ہو گئے غلط رستہ اختیار نہ کریے اپنی منظر تک پہنچنے کا جیت کی ڈیفنیشن ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا قدر نہیں ہے جیت کی ڈیفنیشن ایک مقام سے دوسرے مقام تک لوگوں کے حق مارے بغیر پہنچنا ہے یہ کیا تیری جیت ہوگی بیٹا کہ پہ تُو, تو بنا گیا مگر جرم کی لمبی فرس گرم کر گیا دنیا پہ. لوگوں کے حق نہ ماری پتر اپنے ماں باپ کا حق نہ ماری اپنے کائنات تن کا اس سے بڑا شاہدار نہ اس سے پہلے نہ استباد آ سکتا ہے کبھی انہیں خود بھی اس ٹائم پر کیا خود کیا عالم ہوگا کہ دنیا کو دنیا کو ایک آفتاب نے روشنی دکھانی تھی اس آفتاب کو بھی ابھی کیا کے حالات مائنڈیٹ ہوں چالیس سال میرا نبی ان تنہائیوں میں اکیلا مکے میں تھا ان غربتوں میں انہوں نے بکریاں چلائی میرے نبی کی تنہائیوں کی عزت کری پتر میرے نبی کے دائز کے ان پتھروں کی لاز رکھی کہ جب کرائے کے ٹٹو کو ہر پالنا سیک اپنے, پا سی. اپنے دردے سی. کے اندر کو کنٹین کرنا سیکھ لوگوں کی ہلکی پھلکی پھسلی پھسلی باتوں کے آگے اپنے اندر کا اپنا درد آپ نہ کھولتی لوگوں کے آگے اپنے نہ کریں اندر رکھی کسی سے اپنا آپ شیئر نہ کریں اور اگر وہ بھی شیئر کرنا ہے تو بیٹا اللہ کے سامنے کریں